بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء اليوم معنا موقع جديد هذا موقع تم فقط فتحه بالامس اي جديد تم تسجيل به حوالي 913 شخص هذا موقع مختص لتعدين عمله الروبل نقوم بتسجيل في هذا الموقع عبر الضغط هنا نقوم هنا بوضع اسم المستخدم الخاص بك هنا البريد الالكتروني وهنا نقوم بكتابه كلمه المرور ثم نقوم, بحل نقوم بحفظ هنا كلمه المرور عفوا ربما يطلب الايميل هذه هي واجهه الموقع أول نضغط هنا عبر المكافأة يقول لك سوف تربح عشرون سنت كل ثلاث ساعات عبر الضغط هنا فقط نقوم بالضغط عليها سوف توجهك إلى صفحة أخرى ما نضغط هنا أوصل على المكافأة أيضا الموز هذا موقع أيضا يمكنك الربح عبر تصفح الإعلانات تقوم بضغط هنا تشاهد الإعلان لمدة ستون ثانية سوف تحصل على هذا المبلغ صفر أي حوالي صفر ستة فقط تضغط هنا ومشاهدة الإعلان بعد الضغط عليه سوف يوجهكم إلى هذه الصفحة منتظر ستون ثانية سوف أقوم بالتخطي لكي يصبح فيديو طويل تبقت حوالي خمس ثواني انتظر قليلا بعدها نقوم بحل هذه الكباتشة نقوم باختيار الطائرة والنخلة بعدها نقوم بالعودة الى الموقع سوف نرى هل تمت اضافة الرصيد ام لا عند قد تمت اضافه الرصيد تقوم بطبع مشاهدة جميع هذه الاعلانات عند الضغط هنا عبر مساهمات منتظر قليل الانترنت ضعيف قليل سوف يعطيك هنا المبلغ الذي يتم تساعدينه فقط كل ما عليك فعله هو قدم كل ساعه او مده من هذا الوقت ما ضغط عبر إجمع الدخل، يقول لك الحد الأدنى للجمع هو 0.1 واحد، أي كل ما تصل صفر صف واحد فأكثر يمكنك جمع الدخل وسوف يضاف هنا إلى الرصيد الخاص بك، هنا عند الضغط هنا يمكن يقول لك أن تدفع له المبلغ، أي عند الاستثمار في هذا الموقع تقوم بإرسال الأموال ثم تقوم بوضع هنا معرف إلى. عملي ولكن أنصحكم بالإستثمار فقط نقوم بالعمل عبر الخطة المجانية، نضغط هنا لسحب هذا الموقع، هنا تقوم فقط بوضع محفظتك عبر أبريل وهنا المبلغ الذي تريد سحبه يقول لك الحد الأدنى واحد فاصل واحد، لا أعلم ما إذا كان هذا الموقع سوف يسحب إن تم سحب سوف أثبت لكم ذلك أم إن كان يطلب الإستثمار. فلا نقوم بالعمل على هذا على هذا الموقع هذا كان كل شيء في هذا الفيديو اعلم ان الفيديو قصير لكن اردت ان اشارك لكم معكم هذا الموقع بما انه جديد لاستغلاله والكسب منه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته